Учень 11 класу Ярослав Пірох реєструється на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Розповідає, обрав українську мову і літературу та англійську. Бо Мені найбільше цікаві саме ці предмети, так як з української мови і літератури там є твір, який потрібно писати, і з англійської мови також там є слухання і твір яке вдома, мовно, я в себе не зроблю таке. Ярослав Пірух розповідає, пробне зовнішнє незалежне оцінювання платне. За два предмети він заплатив 600 гривень. Каже, перед оплатою заповняв реєстраційну заяву. Прізвище, ім'я по-батькові, дата народження, після цього потрібно вибрати місце проживання, де саме я планую складати пробне з контактні номери телефонів, емейл, e на який пізніше пройде запрошення. Учениця 11 класу Марія Музика реєструється на два предмети, один з яких – українська мова. Марія каже, дата пробного ЗНО з цього предмету зазначена окремо. У зв'язку з карантином не було ДПА, і ми не маємо якогось поняття, як проходять екзамени, а це як така моральна підготовка, і... Ну, ти розумієш взагалі, що і як потрібно робити, що не можна робити. Директор Хмельницької гімназії No1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк розповідає про кількість одинадцятикласників, які планують проходити пробне ЗНО у них. Кожного року практично всі учні гімназії йдуть на пробне ЗНО. А в таких випадках ми завжди рекомендуємо йти на той предмет, який учень знає найкраще. Коли діти беруть участь в пробному незалежному оцінювані, то тоді вони, так би мовити, знімають трішки оцей ось стрес, діти приходять, вони розуміють, що це пробне. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в кінці березня, розповідає методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, проходитиме воно з дотриманням умов карантину. Складати можна два предмети. Під час реєстрації учасник їх обирає. Це буде українська мова і будь-який інший предмет, який обере дитина. Пробне знов, у нас традиційно буде проходити дві останні суботи березня, це 19-26 березня. Діти після завершення реєстрації на свої залогіном паролем вони знайдуть свої персональні сторінки і будуть бачити запрошення. Ірина Ковальчук каже: кількість пунктів тестування визначатимуть, орієнтуючись на кількість зареєстрованих. Пункти тестування пробного знову будуть діяти на території всіх колишніх районних центрів і. Звичайно ж, у містах. Дитина повинна прийти на пункт тестування, маючи посвідчення особи і квитанцію про проплату послуг. Як розповіла Ірина Ковальчук, вартість одного пробного тестування – 300 гривень. Зареєструватися можна до 22 січня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.